كما نأمن باللي لازمنا الأكل والشرب باش نغضوه نفوسنا وارواحنا ودائما نبقوا أقوياء وصحيين كما لازمنا الأرض باش نغضو عقولنا ونبقوا انسباير وملهمين يلا الفلوك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صباح الخير عليكم أصبحنا وأصبح الملك لله، مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات الرو تريب هي الحلقة الثالثة، اللي ما شافش الحلقتين السابقتين يروح يشوفهم راح نخلي لكم اللينك هنايا، إذا هذا الفيديو راح يكون نوعا ما صغير علاش بغيت نركز بزاف على هذا المكان لأنه عجبني بزاف وراح يكون فيديوهين في الأسبوع يعني فيديو يوم الإثنين على الساعة الثامنة بتوقيت الجزائر وخيروا الفيديو الثاني وين تيكون ممكن الخميس ولا الجمعة ولا السبت راح نحط صورة في الانستغرام على هذا المكان اللي راح نزوره وقولوا لي الوقت اللي يساعدكم وللفلوكات اللي رح يريكم بغين تشوفوها جماعة صراحة يعني الدعم قل بزاف القناة فماذا بيكم تعودوا تنشطوا القناة على بالي جيك انك تنشر الفيديو وتتفرجها سايد وقول معلش حط لايك قبل ما نبدو باش ما تنساش حط لايك دير تعليق ونشر الفيديو مع اصحابك يعني الطقوس طقسها طقسها وفي خصوص اللايتينج راح نخليها في فيديو اخر اللي نحكي عليه المهم تابعوا الفيديو و لقد <تصفيق> قمت بعمل كل فلتر جماعة دي نوريكم اللقطة راهي قدامي قلعها كيما راهي هادي اللقطة اللي راح تشوفوها وبلاصيها بلاسيها في فين <تصفيق> 33 years old نعم 1987 Oh, nice. I mean with the view yes. I yeah I said to my camera like it's a movie it's a it's oh, like yeah. I can take yeah. it and put it in the Hollywood movie yeah, we, uh, and it's got we bought miles. it from a gentleman miles. we know and he he never drove it so it only has not even 21,500 miles on it. oh it's like new bro it new. is like new It is like new. <laughs> and it's it smart. handles the roads really nice out it's here like, Yeah. You know? <laughs> I will take shot for you when you go. <laughs> All right, there you go. I mean, it, it matches the color too for the, yeah, with the, the racket. Yeah, the color nice. going <laughs> <laughs> to Get a couple of pictures and uh, <laughs> we haven't been out here in years. It's a really nice place uh, and the weather's yeah. perfect. Right? Yeah, weather is perfect. <laughs> down over here oh nice ya قلنا تكرو هذه 10 دقائق ب 25 دولار دور بها هنا المهم رانا في مكان تمنيت تمنيت تمنيت نزوره شغل مكان يشبه لي انايا دوك نقولكم ش هو خمو في ميتكم ش هو عنده علاقه بالالوان ف <تصفيق> هذا المكان دارته الأكاديمي تاع فيغاس تاع الارت داروا هذا المكان يعني حاجة بسيطة وتجيب السياح وروح نشوفها، <تصفيق> إذا كيما قلت لكم المكان فعلا يمثلني شوفوا كالفول، سموها سيفن ماجيك ماونتينز، وداروا في الصحراء علاش؟ باش شغل هذول لي يبانوا شغل كونتراديكشن شغل العكس تماما، شوفوا الصحراء هنايا، بعد تشوف لي كولير. يعني هذا المكان والله نحس انه يمتني شغل هذه البلاصه كون جات جواد شوفوا لي يعني لي كولور هذوك تاع الصيف تاع اللي نبغيهم انا تاع الطبيعه الحيويه فهذا أوبو روندينو كي سقسوه قالوا له واش راك حاب توصل من هذه الرساله انك بنيت هذه الاشياء هكا سيفن ماجيك ماونتن في وسط الصحراء وهذه الكونتراديكشن بين الصحراء وهذو الالوان قال <تس> لهم اول شيء يوطد العلاقه بين الطبيعه والانسان كيفاش انه لما تجي تشوف اللاندسكيب تاع الصحراء تزيد تستمتع به اكثر وفعلا انا نشوفها من زاويه اخرى انه اعطى للصحراء هذيك بصمه الامل شغل انا نشوف هذه الالوان بصمه امل في المجتمع تاعنا يعني نشوفها كيما هذيك الشمعه اللي تضوي في وسط الظلام ولا هذاك النور اللي يضوي في وسط الظلام نشوفها كيما هكا وهذو الالوان اللي شغل يدور الصحراء كي سوا قالوا له واش راك حاب توصل رساله قالوا مانيش حاب نوصل رساله وانما حاب الناس تحس بهذا الارت اكثر من انه تفهمه، وهذا الارت وورك اللي هو خليط بين البوب ارت واللاند ارت جاي على الطريق ومفتوح لجميع الناس، وهذه حاجه واخذ اخرى ثاني كانت من بين الموتيفيشن اللي حفزوه باش يدير هذا الارت انه جميع الارت لجميع الناس وتشوفها جميع الناس وتبارطاجيه مع جميع الناس، ودا له اكثر من خمسه سنين هو يعمل عليه، خمم اوتسايد ذا بوكس يعني في وسط الصحراء بنى هذا الشيء بحاجه ثاني شغل اربطتها بالميتال مثل هذيك الشمعه اللي تضوي في وسط الظلام وشغل هذا الالوان اللي تضوي في وسط الصحراء رسالتي ليا لنفسي اللي تعلمتها من هذا المكان هو انه دائما نخمم اوتسايد ذا بوكس ونخمم شغل فكره مهما كانت مجنونه الا أنت أمنت بها وحطيتها على ارض الواقع وحاربت من اجلها ان الناس راح يامنوك راح يعادي امنوك ونخرجوا بخلاصه من هذا الارت ولا من هذا المكان انه كن انت التغيير الذي تريده تخيل معي الموقف جبت سيجاره عندك باكيته دخان جبت سيجارة بغيت تتكيف بعد تفكرت انه لا لازم تحبس الدخان حطيت السيجاره في اللفيبه لكن بعد ساعه رجعت تتكيف هذه هي نقطه التغيير هذا هو التغيير اللي يحوس عليه انك تخمم باش تغير تخمم باش تبدل نفسك وقبل ما تخمم انك تتقبل نفسك تتقبل انك فعلا انت راك تدخن راك دير في حاجه ماشي مليحه ولا انت راك باغي تنقص تنقص الوزن وما راك تجيني دير اي حاجه لازم تتقبل نفسك بهذاك الشيء، تقول فعلا تهدر مع نفسك، تحاسب نفسك، وبعدها تقول لازم نتغير، وما تحسش أن التغيير راح يجي ديرك وما تخيلش بهذيك الصعوبة، قلت لك أنك ترفد سيجارة تبغي تكيفها تعاود تردها، وبعد ساعة تعاود تكيفها، راك توب، راك جميل، <تصفيق> رك راك ممتاز جدا، راك بديت تتغير، النهار اللي نفكروا أنه لما نقيسوا حاجة برا ونعرفوا باللي انها هذيك الحاجة مدرة لبلادنا ولا للطبيعة تاعنا ونعاودوا نحطوها وما نقيسوهاش، ثم بدأ التغيير. هذاك التغيير يتنمى. شغل كالعضلات. راك تنمي فيه شوية بشوية بشوية، حتى يجي نهار وين راح تقلع على التدخين، حتى يجي نهار وين راح تدير الرياضة، حتى يجي نهار وين راح تغير هذيك العادة. فالتغيير يبدا منك أنت. فهمني؟ شكرا. سلي وراك رايح وراك رايح. ما تنساش تشترك في القناة.